i padali ste na tu stranu. Sada ćete probati suprotno, znači iskoračit ćete jednom nogom, a onda ćete da postavite ruke to da hoćete da padnete preko druge strane, što i treba da urebiti. Znači, od ovdje iskoračite. Posle, znači, kako bih ovako postavili ruke? Ovo ovako i ovo ovako, i glavu ovamo. Sada ruke postavim ovako, ovako, i glava tamo. Pri čemu kad bude padao u vazduhu, moram da promijenim nogi. I dođemo do ove pozicije u drugu formu. Znači, još jedan. Iskoračite, stanete kontra pa, i volite. To. Najprej. Da, da, bez uh, druge ruke, znači da koristit ću samo jednu ruku. Okrenete se ovako. Jednu stranu. I onda ovako. Da, da ne koristite ovaj del ruke. Znači stavit ćete ruke ovako. I treba padnete sa ove strane. Znači, na lakat ili sa ove strane. Nemojte da zavodite lakato pod, da ne biste iščošili sebi euh, znači odavle ovako. Al's. Uđište u pun očekujete se na ove, sleove izazove. Hajde bej.